قربوا لي دلتي ورخوا المسام خلوا الشاي يتخدر فوق الأرض لو شيو خديني يخطون المجد. Let's do Come داخل العجن حايل حبتو والله حب غلاكم داخل العجنه حايل مواليده ملكه